Čo je jeba, ale vidím, že pridali aspoň nové skiny, že zatiaľ vieš čo, čo nerobili nič, to jeba, napríklad, toto je nové. to bol? To je nové. No. Aj toto je nové. Aj toto bolo. No. Dobre, idem to na záhrať na chlapci. Koľko to. Garing. <laughs> But you down you lose No proste som tam bol pri ten stolíku, ak sme sa spavli a spícel tam report. Ale... Dobre... <laughs> a ten double, čo si robil 2 sekundy, to je ako ulet, no. <laughs> ra... Dobre, za mňa to je rado, ale klidne to skipníme ebay Aha. na mačkola. Takže nikto nič admin panelík, alebo takéto veci sa nerobia? Ne, ja som tam bol za ja saško. Na... Tako... Ale nebol som tam, takže... Wow, wow. <laughs> uh, uh, uh. To ako rybáli, ide čo, To ako tu skončila jeho cesta, keď ninačita. Čakaj, si išiel, ne? Ja som išiel z dola z elektriky a proste rado teraz dobehol do komunikácie. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, som Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Len tak dinaste sa tam podozrivo točil okolo dvoch tak som sa vracal či tam na mŕtola no, a bežol prvé kolo sa tiež flamovali on nie, takže Ale oni takže oni boli teraz učite. napravo celý čas skoro vieš takže pre mňa no. tento kill nemohla ani jeden z nich určite no. No Dino a rado ty si ho zabil Dino tak unlucky jaj to vyjde som s tej takto sa reportnúť hej by môže tam druhý frameov vieš ani môže to byť niekto z venty alebo niečo mohol to ventujú z pravej strany Kto je na pravej strane ja? Bol tam Dino, bol tam Rado, všakko... To vás myslím. Naposledy tam pošiel Sanka, no. sa so, tú so Sankou miňal. tu. Sanka? Dopravo, Dobre, ale to to nie je teoretické Sanka. Ale tiež si našal do prava, to rovní, náhodou? Prečo, ja no, to... Však áno. Ale tak oproti mi nikto nešiel. Ja som Teoreticky pravda, som to ja. Ale Nie, Ja hovorím, že sme bežali napravo oproti sebe. Uh -huh, uh -huh. A bax, ty čo? To je na vás, tam ja, ja som nič? v teraz. No nič, tak to je jasné. Nesta je Luhar. Ne, ne, ne, ne. Nie, nie, však ja som opravil Svetlá a potom som išiel. Ja som si aj naplnil benzín, ale že som nešiel viac. Vypol svetla? Čiže a... si povedal? Nie, ja som si... Čiže ja, ja si vypol svetla od svetla, he? Opravil svetla. Spravil to kvesty v elektrike a išiel som do komikačky si odklidnúť A kvesty si robil pred elektrikou, drž Aké si robil pred elektrikou Jak pred elektrikou, elektrike Ale ešte... Ja som kartu a benzín, išiel som do elektriky haslo bude, námi, môže, krúži, má, Dobre, môže už jde aj, verím ti. No neviem, ale môže to byť teoreticky, teoreticky hoci kto to bol napravo, či to môže Víš by... Víš čo haluže, a haluže, ja haluže, že Nesta sa hned chycel ak nám nám a predal sa Kalo. A pritom návodí, som ho ešte nestratol. Ale robil si Benzin ten Mandrak. Ak tam nestali, jak pičus. Ale ako ruky sa ti nehybali. Tá bandacka sa ani nepohla. No tak, tam ja hovorím, že som ja z prvého kola týko dohlasujem, tak čo sa má pýtať. Neviem, dúfam, že si nezapamätali, že je Či už pocem, kurba. Oh no. Life? Ty kurba biebana! Vyjebť, ja sa tera instantne vyskočil z Venti adminke. <laughs> Bol som na, admin, bol som na paneli, videl som, že sme sú dvaja v adminke, tak som to išiel celé pozrieť, nikto nikde ale je. Ja ja ale ja mám slabého vraha, Dobre, však ale ja mám ony, dobre. Ten nem tá vraha, tak je to rado. Mám dobra. piči, mám no. piči, dám. Áno, dobre, rado. Ale ja to rovotoval rada minule mi za, že si myslí, že to je rado. Je to rado. Tak to teraz vyže Santany. Easy baby koko. Ale pán Rybar uteká po mape, aký by mal zápiartý koko. Si, prestaň. Eba... boy, got so hot. <laughs> so, uh, to je tak je Čo tu aby tu Ja počkaj, Počkaj, počkaj, počkaj, Počkaj, počkaj, počkaj, počkaj. Počkaj, počkaj, počkaj Baxo. Počkaj, Baxo, ty nevotuj, ty opica. Ty si opala, kotina. Ja som si robil hore download, išiel som dole z hasy svetlá, bola do prešovce zo mňa a hneď idem mrtvol, hneď mi spetuje report. Hneď ideš dole To tej veľkej budovy, kde začíname v mysnosti a ideš dole hneď na chodbičku. Bola dotia vybiehala hneď mi back tak potom bravíš bravíš že si tam robil download boli tam dve postavičky a vtedy bol kill počúvaj ja som si robil download ako si to nebol ty tak tam je niekto tretí alebo už je istý aj tak tak niekto A je ho negativútit treba sledovať nástup Prvá čata, dino pod niego tam príde čata welcome Simon väč to ako ti hovorím že Opravil som svetlo, dnesku na tam teďka nic hodit. Niekto, počkaj. Počkaj, teďka si bol kde Juka presne. Počkaj. Kde <laughs> už Ja som si nie všimol kokot, ale teraz okolo mňa prešiel a išiel tí kokot nie išiel. Počkaj. Nie, Juká, Juká, kde si Juká? Počkaj, najprv nie, juka, nie, nie, nie, nie, ja som teda... Do za A odkiaľ, odkal. No to, počkaj. Dobre, Asta máš jedinú možnosť. Videl ne, si ho vypíjať alebo nie? Nie, nie, nie, nie. Neviem, ale ne, nepozeral som, ale ne, nevyberal som mi za niekto do elektriky. To je, byť kill niekto, čo bol s mami. Musel som tam odporúčiť. Nemohol som. Open storage. Storage. Ja, hej, tak zrejme tej kto iný rožil elektriku, Ja som mu rožil, ešte nemysím ani bez toho. Takže tento kill nedal, ak ju agresivítil elektríku. potom klopík tento kill tiež nedal. Prečo? Ani bugsy, Ja som prišiel do adminky. Ja som prišiel do adminky, robiť kartu a rado vychádzal akurát do storageu a Normálne ja som spravil kartu a vtom sa to reportuje. Ale vrah je buď, vrah je buď stále storage alebo je už jak je komunikačka. A boli storage keď sme u toho, kdo bol mnoho kolo obviňovaný kde ty si nahodou tečka? No kde si? Ja som nebol obviňovaný vôbec. Všakte s Ja som sa s ním hadal, lebo som si myslel, že to bol on. To si ja som nemohol skipnúť mŕtvolu, nechápeš? by Nie, no, ma či, niekto či, videl či, za svetla, neboli či, ani vyhodené light krika a Dino vedel, že idem do Storidžu. Statorom, tak, no, života, tak ja tak tak som bol no. to bude Dennis, to kon, to teraz za ja som bežal hore do elektriky a sta bežal do Storidžu. Nesta, ty si de. Takže Asta, podľa mňa, nedal sa v hore prok, ale vrah je buď Storidži, ale Braxo, ty si teraz na nádmy paneli. Podľa mňa to je... Ja som teraz úplne nápravo, tam niekde v piči, ale proste toto musel byť no. self-report, alebo nie to, nie nie nie to v report, Není to, to self-report, už len stav, stav, to že to ja, to že to ja to som behal pred Dinom, on ešte s Divom, že ešte približne 2 sekundy pred doma, nevidel Juku aké, Dominik, keď bol tak ste boli traja, tam asi 5 kúl. cool down, tak to musel byť. Tak Dino, Dino, Dino bol a ešte, ale a ešte jeden vrah môže byť, sorry, že je to Juka, ty koma! Jak to môžu byť ja? Yuka to nedal keď dal svetlo, ty dement. Ešte raz to povedzajíš von. Tam teba, Dobre, daj mňa a prebež rú, gumaty uh, guma, ty tupa. Ty guma, ty tupa. Ty guma, ty tupa. Aj dám to zločidlo, ty koma kde ho Guba! Guba! Ideš, ty kokot! Hneď! ho vyhoď! Piči! juku! V elektrike zabil Nestu! Aj ventol, ventol! Jeb na to! som na pravej strane a Kloper ma tam videl a som spraviť na Ja som z Nestu opravil reaktor a bežel sem nahoru! Bežal si, si dole. Dobre, votni Juku, kľudne daj mňa a potom tlačidko. Nefotujte, Nefotujte mi jebte na to, minulé som to nemohol byť na 100%. Minulé, <laughs> minulé kolo kolo to 100 volty, pravda. Tečka sem bol. Juka, neviem, buď ticho, ty si povedz mi celý pribech. Dobre, boli sme v admine, Dobre. ja Baxi Sanka. Mm. Baxi Sanka bol na admin table, Baxi bol Upload. Ja som bežal Smeron dole, oproti mne bežal prvý Nesta, za ním Yuka. Chcel som sa ísť pozrieť, že tam bude telo. kde, kde, kde ešte jedno? Dole je po, popod elektriku, no, tá chodba no, som Juka, Nechaj ma dopedať. Popod, tá za ním Juka a ja že bežím, bežím ty si guma, ďalej nie, tupa. do reaktora Potom sa Nie, zadul som po, niekoho, zadul pre som Pretočím sa, ja, v elektrike troch. mŕtvy nestá A Juka nikde tak som... venta, Dobre, Dobre, tak, dober, tak teďka moje verze neopšie Dobre, nechaj ju dopovedať Juku teraz Weber, Ale že pak si si na onom nie, tak si videl vencu. Áno, vravím, že bola Noriko. venta do medbayu. No? No, však ja to povedal aj Sanka, že videl venta. No, podľa mňa Astatorov alebo niekto. O, na pravej strane som voval Kloper videl, zrobil som si tam tasky a išiel som rovno na ľavú stranu. Jak by som mohol ventnúť, ešte stínuť do elektrika a na do medbayu, pravej, pičovina, jedná tová Sanka. Na pravej strane. S Kloperom som tam bol. Kde? Keď sa spustil reaktor, tak som bol s Kloperom na pravej strane. On odchádzal z admin status. You? Z... Júka, kde si bol? Zmieritka. Čiekam ja vám, že som opravil z Nestu reaktor. Nikdo ako bolo tam som ju, ale to bolo ja 15 sekund dozadu. A to neviem či by som. Áno. By by áno. Ale tak ja som stihol prizdať. Čo ako, keď celí ja by som stihol prijsť do elektriky a ventnúť do Medveu. Nie, vedúka bežal až niek za Nestom ešte. Akože jebe ti. Akože to je. A ja tak sme šiesti, musíme votovať, chápeš? To... Musíme. Bo keď to sa meno to... za zaoberať, tak isto prejebeme, lebo ja nie som bra. No po aj to to teda drákovicky. Áno, jasné. To počuje, keby sme to, že ide s do tak už mám vyhrať tú hru, lebo moje meno aj jeho nepadlo ani jedno. Keže by som teraz sa na pýtal. No neviem, ja asi musím sa či čo? Ja neviem obeť. ja to tlačidlo stlačím, ako ma sa tie tridnuť. Bažne to nejsem. Crystal Box. Neval som ju okolo. Dino si to by Jo jo, vyplakal. Uvidíme na konci. Ešte treba mob zobrať do Uvidíme na konci. A čo sa tý XP, expi? môžeš XP. Zbierať levely. Super, kde si? Počkaj, počkaj, počkaj. Ty si ten, ty si, keď si bežal cez upper engine baxi, tak ty si bežal, ale no, ne? Išiel si... Do reaktora si robil reaktor, a tam bol Sanka. Ja som, sa... som dokončil a no. Sanka mŕtvy. E, ja som benzín, tak som sa zastavil v upper engine a hovorím si, že, že istotne tam niekto prijebe, že ideš nahodiť elektriku. A teraz som prišiel do elektriky a nie si tam, lenže ak som vchádzal do, do elektriky, tak som videl popnúť ventu v onom, v lower engine a vyskočil tam niekto. No, Takže Killer je v Lover Engine. A, Preaktor, ja dole. a ak, to, ak, to, ak to ty nie si, keďže si to reportol, tak ty tu ani nemôžeš byť, lebo ten tam vyskočil. Dino ja Juku, bol to Juka, to... No ja, ja to nesom. Ďakuj no, za pochopenie. Ja no ja to nesom. A, a neviem, čo si bolo? si myslel Kloper za príbeh, ale ja som na pravej strane. teraz. Takže... Počkaj, sa kde Počúvaj. na pravej strane? No však na pravej strane dole, v komunikačke. U mňa to bolo medzi. A čo, a počkaj, čo, počkaj, asi ja, to, ja, to, to To story. je Storage. <laughs> tak to si teda asi nešomu. Musíte mi oh. veriť, proste, bohužiaľ. A myslím, lebo ja som na 6.000 ľudí vyhodil, ja a... som mi nestil nahodiť. A je to jedno, však buď odtiete dobré alebo zlé, a buď sme vyhrali alebo prehrali. To je jedno. Ja sa nebem snažiť. Vy dva sa dohodnite a pôjdem urobiť byť čo. Práve ja sa teda plinu elektriku, vaxi ostanem Lebo bolo to medzi inými dvoma, ale ak to tak to musí a na Ja to nie som. A to som mal pojať, demon. Dement? Keď tu sú proste Inšpektor Gadget, ty kokot. A všetci mu veria. Ja sa káč čo mám robiť, On tak si normálne utekal od Brcohli, brzám boli. Hála, že Juku sme mohli s tým a sme pošvaliť to kaká do Ale nehorší na tom je, že ja som ten ani nedal. Nedal, nedal. Ja viem, ale ja som to aj hovoril na stream, že ty budeš, že si bol med, že ťa chceme votnúť, že z ničoho nič sme ťa votli, vieš. Takže som vedel, že už si bol smutný, že ťa ideme povieltovať za nič. Kuré že to nevidím, tak to... Chlapci, nie je, ja chlapci keby niekto chcel... Keby niekto chcel taký balíček... Tak máte ho. Ďalšia radosť so mne Čiže nech, nech sa Baxo trošku popozera. A ak to vyhodí killer, tak idem tam. Tu ja by asi zomrel tretíkrát po sebe asi, či? FBI open up ty kokot FBI open up Toto čo bolo kurva? Res, nie, ty kokot To do už Ty kokot double kill pod Čo <laughs> ti jebe? Je pod adnínko. No nie pod jedna kamera na kamere ty kokot Normálne nejak no, sa vstupie do No z nestom z pravej strany Hej. Išiel, išiel, ano, išiel, lebo my sme boli zavretí v storiedziem, správa. A ešte niekto tam bol s nami sami za správa. Ja, vysok. A VSS tam ne, bol. Rhybers, Rhybers, Rhybers tam bol s nami, takže mi treba ten... Chudák, Bax sa tam vybehol. Okay. Na začiatku som bola ja vo tebou v vadmini. Nie, na pravo, na navigačke. Áno, prosím tam, ja. Čupi, trikaz po sebe Jej, zomrel, nevam, zomrel. Ty kokot, ja to neviem, to jemem, fakt. Radko, Radko, Radice, Mr. Radice and the Jukas. Mr. Ready nechce no, rozprávať aj. Nie, to není, Sanka je v Ja takým tak, som taký v elektrice, ďakujem. Ale počúvaj, ty si prišiel do potom, Ja som ťa tam nevidel, Áno, ale deal no. som sa tam do load kablí. a ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty Aha, ty ty ty ty som ty ty ty ty ty ty ty Ja ty povedal, ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty už sa neotvoril no, venta a stále som strieť chodbíky, čo zase sa stolo Takže nikto to neventoval, správa do... To mňa sa pýtaš? Modický na Skeltman? To neviem, to neviem čo, čo, je. čo je. A Nesta tam odstával, na download. Mm, dajme rado. Ja Daj som, rado. som si spravil ja som download, vyhádzal listy, raketku a som ja bol značil doh. listy, no. A nesta s Počkej, ja, ja, prám, nesta bol s navigáčkou. Ja, ja, Anesta bol na Videli si niekto na rada napravo, On tvrdí, že napravo... Ja som ho videl, ja som ho videl. Napravo. Ja videl som. Išiel som, tam ja som tam videl Juku. Nesta tam išiel. Anesta ja to, to, to nemôže byť. Radoj, nesta radoj, nesta radoj, radoj, a radoj, a šio, to nemôže byť, aj keď ho otočiť, Rado. Poďa, neviete, ako to bolo. Bax si zabil Čúpiho, ale proste spätný náraz naraz ho zabil sa odrazil gulič. Šaťia. Nie, nesta. Nebudla sa nikto doklada nemohol, takže sa zabili navzájom. Nesta ty si taký ako. Nesta, ty potkan. to by to bol upload. Nie, keď sa robí upload. ti ten ten bude bo jednotnosť na mne. Že neverím, že to bude treci raz Astatoro, ale je to bus Astatoro, alebo Rybar, Čo? lebo na schvál, na schvál, som teraz chodil celú dobu za Nestom, aby mi veril, že som to není ja. Noooo... svetla, bol som na nem a Nesta iba lehol. Najprv dieťelo, najprv dieťo. Mm. Dobre, ja, tiem, poviem, teraz počúvaj, Rado, Rado, Rado, Rado, nie, ja poviem, ja poviem, Rado, teraz sa stalo mŕtvola, teraz? Áno. Dobre, tak ho mám alibič, nemám, mám alibič, nemám. Počkaj, Asta, počkaj Rado. Mi telo, lebo mi svietil a viděl. Áno, to je v, kafeter v kafeterke pod stolom niekde, lebo ja som počúval, bol som v adminke, videl som, ja som videl nabý. som troch v kafeterke dvoch na vnoch. Ja a som na vpnočkou potom, a potom iba jeden na Vnoho stál, takže si juka. A počúvaj, a išiel som, išiel som do kafeterky a ste to robilžel z kafeterky dole, prišiel som do kafeterky, a hneď mi svietil report a videl som tam radové nohy a reportol to bol. Áno, robodom. No ja to nesom, ja to nesom na 100 bomby, ja ti hovorím, že to nesom na 100 bomby, a my jedno doma ja chcete teraz vyhodiť, ale nikto z vás, ktorý ma obviníte. Ja som išiel non stop z pravej strany. a Asta kde je mŕtvová? V kaféterke. Ja som si teďka snažil celú dobu. No ja to nesom, ja to nesom. Ja len ti na tomto, že jediný nesta bol jediný, ktorý ma uh, obraňoval. Takže prečo by som kurva, zabil jeho, keď celý čas behal so mnou? A vy ste sa dvaja rozpojili, Rado? Vy ste sa dvaja rozpojili, ja som šiel do adminky. Nie, Áno, áno. My sme sa ja celú dobu behám za nestom, aby mi ten skurvený ako cigovský bej. A ja by som zabil... Uh, a, dobre. A večo, im mi, mi to je jedno, je mi to je jedno. Ja viem, že ja jedno, my sa prebiol do adminky. Jednome sa tak obraňovať, tam. Ačka, až bu nemo áno, dobré, máš vod, má, počkaj, budem pri ním, na mesta si da počkaj, klopek, koho je mi jedno, že si krumej zmej, aby akože čo teoreticky ja by som asi Sme sedmi že. Je ale Dobre, dobre. Teraz si mysliš, že si inteligentný a pritom úplne vôbec opak, opak. Ja viem, že nie, nie nesta nie to a rado boli že viem, že to není. Ale ja si, si myslíš, že teraz to radodní. Rado to není, ja stojem Flora, keď bol double kill. Kolo. Kolo, kolo. Kolo, tyko. No, Flora. Ove kola. Kola Tiku. Naproste v Flora, Flora, dal som vás tu. Hm, pekne, <laughs> Dinko. Mám ťa. Nie, neboj vie, sa. Tiko napil by som z balkóna všu. na teba, taký fajný sopel. Ove kolo, dvaja boli kill. Dva ja dva ja. dva ja, dva ja, dva, jeden Čo ti to je, to je len toto. im to, je ide. Je rado. Tuto, toto je on, ok, ok. To ako si myslíš, že čo? Že tu si safe? Sanká, Ja som na ľavej strane pri elektrike. Prišiel vzora. Klopek, no. ja som a... prišiel zľava. No, bol u kamer, ne, Na ľavej strane som videl iba Juku. A mňa? Áno, ja som videl rybára. My sme spolu... A mňa si videl Rybar? Mňa si nevidel. Videl som ťa. E? Videl som Mastátora a Juku, jak tam pobehujú. Ja som videl Oh, aj klopika som tam videl, aj klopíka, ale len chvíľočku. Ale... Selfie, selfie check, selfie check. Nevedal... Selfie základu. check, selfie check. Čože by sa to Ten, čo doh tak Ja, ja, Juka, ja Juka a Rybar, tento byl nemôžeme dať. No ono, ja, Asatoru, Ribar a ešte aj ten klupik, když byl na levo, tak... No, no dobre, no teraz vám teda poviem, si teraz vám poviem... Kossu, teda teda teda čakaj, kde je kill, kde ja, ja je kill vaš? Shieldy, shieldy napravo, dole. je tu? Lebo počúvaj Sanka, ty tam si bol na tom paneli celé venta. kolo? Venta, navígačky. No ale tá mŕtvovala už, že tam je dlho, nie? Hej, hej, dlho. A proste ten vrah prebehol cez navigačku do kafeterky a neviem, či išiel doľava, alebo dolu, teraz neviem. No tak potom z hora išiel Liuka. No. Lepšie Ribar. Spolu spolu sme spolu sme opravili elektriku. Nezastrašenie nepáči no, ako Asatoru, Yuka sa, prost sa prosty clearujú. Ke ja som povedal, dal Yuka, Ribar ja. Takže vlastne Ribar je podozrivý, lebo som ho clearoval. Teraz kurva všetko bolo. Počkaj, ale ako musíš to pochopiť, že vy ste sa clear clearili traja a oni boli dvaja Vadming. Čo je dobre, že g nevrábim, že ja som inom pri. ako toto dobre, tak potom na, na ľavú stranu posledné dobehol Yuka, sa mi zdá, ale môže to byť aj Ribar. Takže neviem. No počkaj, ja som bol celý čas naľavo, ja som spravil všetky tásky naľavo. Som mal... Tak ale napríklad toto mi nesedí, že ty, ty si ma videl a ja teba nie, to k tomu nechápem, vieš. Ja ťa videl. A kde si no, ma videl? No v strede na chodbičke, ja som, jak som išiel z kamier, tak ty si tady prebial. Par... Ja verím Sanko, víš čo som... hovorí, lebo Sanka to pre mňa... Sanka to nie je isté. Nie, Sanka bol... Prvé, prvé kolo, keď bol double kill, bol som ne v elektrike. Sanka bol... A Sanka bol... Čak ja si myslím, že, že Posánka no, si ho? Vy Vysiedlené mňti? Však ale... chlapci. To fakt ste toto napísali? Že videl si ho? Prosím. To ani je Presne som to vedel tak, že to je. Juka za klíroval proste. sa... Počkej, nebotuj. Dobre, A, to... je, čomu veríš ako, že Kloperovi? Na ľavej strane sme boli Jaribar, Juka. Takže to 100 kill bol Juka vinný, a Jaribara ja sme klírtí, pravím. Som bol celý čas Dobre, obrávim vám, že to je cel no report a je mi jedno, či mi vedí či nie, to ja, ja dám toho, Klopera a pohovorím ti, že, že je to vybavené, klíroval sa, klíroval ale te, teraz sa, ma vyhodí, no toto mu stačí spraviť, čo, teraz ma vyhodí a ja som proste dám a vyhral, zabiaj z jedného. Sanka je rýchlo vodter, toho jebem, ale Rybar to môže zachrániť a daj Klopera, keď to chceš tajnúť ako na remízu, lebo toto je vybavené. Je to jedno, že jak si to zahral Kloper, no ale viem, že toto si ty, lebo ja som ani nevidel, jak si ho zadol, vyšli si spolu dvaja a dal si cel report. Teraz poviem ja máme 100 sekúnd, či sme no, poviec. Prvé kolo, nesta klido a statora zmiem. jedno kolo klidnutý. Ja som presne to povedal celé, že klido a i to nie, Ale nesta, ty si nebola ani jedno klidnutý, ani jedno. Som ja kom, som, som, som bol klidnutý, ty nie? keď bol kill, ja mm, som bol pekne. Som sám, dobre, porobil vás, kloper, však to je to všetci veria, vieš že to je vlastne jedno, čo vám povie. Dobre, ale to jedno, áno, ja chápem, ty ho si to poviem, tak tebe budú veriť. Vieš, tak dobre, však môžeme ísť ďalšie. To Jasne, že môže byť on nebolo ani jedno kolo krínutý, vieš? To je, to je, ta, to je ta Prečo zaujú. to prvé kolo, lebo, povedz ty, no. ty si so mnou, nie, Áno, však celé kolo som nie on klírol Sanku, ale Sanka, a ne kló, pera, chápeš? O to ide A, a ja som klírol prvé kolo Nestu, a čo? A to, čo A čo teraz? Že on klírne Sanku, tak nemôže byť vrah? To je čo č Teď zase no, na to, tak, ztretce, tam ani... si ruku vyhodil, lebo ja som mal clintý kokot. To je haus. To je chlapci, content in c. 4x kokot. Tak si kokot či čo? On ma niekoho zajebal, alebo nie? Neviem, si niekoho zabil. Čupie líbde podľa mňa. Čupie. No. Čupie je mŕtvy, každé kolo prvý. No, ale to je úplne jedno. Išiel som smer elektríka si do bytásky. sa tam mŕtva prede mňu a vrak skočí do venty a pravdepodobne to vento buď kamery alebo tam nad nie, klamstvo, klamstvo, klamstvo. Čo? Klamstvo, Neotvorila sa venta minimálne na kamerách, nie, ja neviem, či som elektriku videl, ale sami zažili nie. Na kamere? Ja som bol na kamerách od začiatku. Tak to skočiť do elektrika nemusel vyskočiť. No, nemusel vyskočiť. Lebo lebo pri kamerách ani Medbay sa to neotvorilo. Takže ja bude vrah ešte vo vente, no. Ja som teraz niekým okolo vypnu, neviem? Tak sa klírujte, že ste boli traja v navigačke pred chvíľou, ešte niekto bol. No boli ste traja v navigačke. Niekto bol som prípú. Dino, ty si kde pri Pri Privepnoch sanka, hej. To Ta, rybár, takže sa otvorila venta, hej, v elektrike. Ja som, jak som išiel do elektriky, sa stala vražda a vrah nevyšiel von, ale išiel proste hore a tam musel skočiť do ventu, lebo už... Ale, ale poča, ty si videl otvoriť ventu, alebo si myslíš, že sa otvorila? Som, hranie, takže si nevidel. Nevidel som otvoriť ventu, ale zmizol Takže hranie, je stále v elektrike, tým pádom. v elektrike, je... Však ale hore ale je vražda medzi dverami a ja som prebehol a... vámu vraždu išiel som sa pozrieť či tam je hráč nejaké tam takže musel skočiť len a len do venty Nebol si na dmým paneli Sanka? Je Sanka, teda zbežal okolo vieram Albo mi sa ti nechce veri trošku do ventu, vieš, ale no dobre Ináč keď si stenou, tak ty vidíš že aj cez steno, že sa otvorila Áno, áno, áno, hey, hey, áno. Hey, Pre, preto som... Ó, mne sa nezdá, že sa otvorila, vieš No dobre, ale nikto na ľavo nebol, takže teoreticky si tej venty mohla aj ty vyskočiť a ja hovorí, to. že si tam No ja som nevideli vyskočil z Venty, ani nikto neskočil do Venty. To ti len to to ti vypravím. No veď áno, ale tak, veješ, to nemuseli. No dobre, na ľavosti boli, ta napravo bol Sankara to akto? Dino. Uh, Dino. Ja som Yuka. ešte aj nestudoval. A ja. ešte to môže byť, ešte to môže byť takým štýlom. Ešte to môže byť takým štýlom, že Ribar hovorí úplnú pičovinu, nenia ani killer a že Vrak normálne vyšiel z elektriky a je buď v lover engine, -e, alebo šiel do storiju. Možno si mysel, pribehá nestiček ešte ticho, vieš, takže už máme do... je, Ako je to možné, ale tak potom čo? Lebo my... lebo mi sa nezdá Venta, to je proste pičovina. To neexistuje. Oli, no, to vymyslíš my kľudne, že Rybára alebo sa to roďne zimu môže vybávať kľudne. No, no ja si myslím, že skočil je. do Venty, ale môže byť, že vybehol, že som si you nevšimol. God. Ale to by som Pickers, potom neviem, to čo, čo by preskočil ma hráč. Preskočil pán pán by ma hráč. Nemohem, prosím, nezaví Rybára. A to je ja zase vypadnem chlapci a som prvý podozrivý kvôli tomu. Som prvý podozrivy kvôli tomu. Že, že si vymyslel niekto príbeh. Snowboard. Snowboard a polivočka tam bude. Ty Kto tam zabil hneď pod dminkov? Mi rýchlo vysvetli. Teraz som ne, tam videl tá, vyseknúť krv a... My sa môžeme klírnuť, my sme stali a, na sebe. Tak je to rajbrz. No tak to vôbec, ja som si robil kartičku a vy, vyjebali elektrika. Vyjebalo sa elektrika, idem ho akurát nahodiť do elektriky. A ne, nebolo tam na s nami bieli? V tej miestnosť ja, ešte? Neviem, ale ja viem, že som tam bol ja s Radom robil som No ja viem, že sme týdne tam boli štyre Týria? No, štyria Teraz som idel vyfrknúť krv tam, no Dolo. Počkaj, a ste niekto na Ale ja som vybehol už skôr, takže mňa si už nemohol vidieť, určite Máte niekto otvorený panel? Nie Nie Nie, nie A Ty no ty si ide... Napravo napravo No, bežal som smerom z o hore Tam niekto robil download alebo ide si za mňa to rybar neni 100, 100, 100 kg, ale za mňa to z tohto kg neni rybar len kvôli tomu, že prečo by zabíjal keď ste ho štyria videli či koliky. No dobra, ale počúvajte, dino, dino, dokončí ten pripredesť. Keď priprede som začal svetla, toho, tak som šiel naspäť dole, ale čakal som, že sa otvorí tá venta do noho adminky. Päťo ďal. Počúvaj, ja som bol v polke downloadu, keď ty si už vybiehal z webno do kafeterky a ja som medzi tým šiel ísť do... No a začali sa zasi na svetla a ja som sa vrátil naspäť. Sojie je čo na Ventu, keď sa osvetlo. Na aku Ventu? I idememe. Vedú tu do navigač do adminky. Čo máš tu na tej hodbe strede na konci? Ideme ďalej. Ideme, ideme, ideme, ďalej, ideme, ideme. Ježe, čo akože tam bol štyria, no. Stánka utekal dole, ja som tam zneto ostale, ešte tam bol Juka a rybar. Pak je to jeden, tak je David, bo je to David. To je Juka alebo rybar. Jepté na to. Jeden z tých dvoch to je na 100%. Môže byť aj Elbok, ale to by som neriskoval. 7. Dá sa, dá, dá sa, dá sa, ale neriskoval by som to. A ja som to, to, ja to nemôžem vrai, byť, veď, ja som vybiehal prvý, prvý ne, da, tak dáme Juko pln rybára, ale ako nejde, ja by som, ja som neriskoval. Ja budu rádišť to pre EBT a DBT si hru za tým to si vámil aj tehry pojete. No však tak preto pojete do Aj po arabsky viem. aj o, ale kedy votiť? 3. A teda aj keď klopík ako... 3 3 3. 3 ...troška ale boli sme na <tým> Ja sa s nima potom do piče. Je to možno vykaz s kloperom no, čaute okay. <tým> <tým> Ahoj, ja vidiam. Tak si kokot čo? Ja viem po Oh, yeah, man. Piče, to resetuj tú skurvenú lobinu, lebo to je bugnuté, že hen ten kokku 4 razy po sebe.